Vesu linierătii de ultim moment de la Cotroceni. Claus Iohannis a semnat, trei legi importante au fost promulgate. Sunt Vesu linierătii de ultim moment de la Cotroceni. Președintele României, Claus Iohannis, a semnat miercuri, 28 martie, decretele pentru promulgarea a trei legi importante. este vorba despre decretul pentru promulgarea legii privind exonerarea personalului peletit din fonduri publice de la plata unor sume reprezentând venituri de natură salarială. În legea privind aprobarea ordonanței de urgență a guvernului numărul 91 pe 2017 pentru modificarea sublinierei completarea legii cadru numărul. 153 pe 2017 privind salarizarea personalului peletit din fonduri publice a fost promulgat tot astăzi de Claus Iohannis. Al treilea decret a vizat comulgarea legii pentru aprobarea ordonanței de urgență a guvernului numărul. 90 pe 2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea sublinierei completarea unor acte normative sublinierei prorogarea unor termene, potrivit unui comunicat al administrației prezidențiale remistirii pe surse.ro.